قد ما لاحت بروق معها مالي للخيام حي الله اللي شرفونا وليل اشتركوا اشتركوا يا خالد علي وطاب السمر والله يبارك فرحتك ويسعدك باحلى الليالي طابت لك أفراح العمر وليل الساعات يا خالد الليلة لك سوق الدرر وقافلك نهيب شد الظهر رؤوس الرجال اهل الوفا والطايلات من الجبال عند الوعد وقفاتهم دايم خير وبرهان ونعم نسيب القرم احمد أبو بدر راعي العلوم الطيبه والمرجله واسم الخصال صدر بني عمه وربع من في عالم جديد الزفات والشيلات قصايد شعرية حسب الطلب مواليد مدة تخرج مدح تراحيب تقاعد تكريم ترقية نقل.